Vårt projekt utgick ifrån Blomåns reviderade taxonomi. Vårt projekt är delat i två delar. Den första delen så gjorde vi om själva verktyget så att det skulle passa oss i förskolan. Vi valde ett innehåll som är aritmetik, alltså matematik. Och därefter så har vi testat verktyget på två olika förskolor med olika förskollärare och barnskötare. Och se hur de upplevde att använda verktyget. Det vi har sett efter att vi har testat verktyget är att de flesta är positiva. De upplever att det fungerar, verktyget, men att man behöver hjälp att lära sig att förstå det- för att kunna använda det ytterligare. Det gav oss möjlighet att få utforska och grotta ner oss i en del- som vi tycker är väldigt viktig i förskolan. Vi har ett krav på dokumentation. Och, hur, och att dokumentera eh, taluppfattning. Och hur, hur ska vi göra det? Det har ju varit en fråga som vi inte riktigt har eh, landat i. Så det här var ett sätt att försöka eh, hitta en möjlighet att kunna göra det på ett, på ett bra och enkelt sätt. Det som var bra i det här projektet, det var ju det att vi hade eh, möjlighet att eh, helt fokusera på det här en dag i veckan. Så jag och Petra vi träffades Måndagar hade vi som dag, men det kan ju se annorlunda ut. Så 20 eller 10 procent i vår tjänst var avsatt för just det här. Och det var, det var en verklig eh, vinst, kan man säga. Det som vi kände att det verkligen gav, det var också möjlighet att få lyfta vår profession. Vi förskollärare har jättemycket att bidra med. Eh, många kunskaper men tiden är så, så knapp inom ramen av eh, verksamheten eh, så, så att man hinner sällan utveckla saker och, och nu så fick man möjlighet att göra det med hjälp av det här projektet. Det som har varit absolut roligast med det här projektet var att samarbeta med Elisabeth. Att tillsammans två kollegor grotta sig ner i ett projekt utanför någonting man är intresserad av. Det har varit superkul att få läsa en massa forskning och ta del av det, någonting man inte hinner. En svårighet har nog snarare varit att, att få tiden och att planera för tid. Vi är inte riktigt vana vid att sitta en hel dag, som vi har gjort nu. Men det har också varit en utmaning som har varit rolig. Om du känner att du har lust att söka projektet men tveka lite så skulle jag säga att eh, kör ändå för att det är så värdefullt att få, eh, att få använda den här tiden till det som man själv känner att man brinner för och vill utveckla. Och man får ju stöd. Man har en mentor som hjälper en och man är minst två som jobbar med projektet så är det är inget som man ensamarbetar som man ska göra. Och så det är också något som gör att det är roligt att jobba nära en kollega i teoridelar. Man har ju ett år på sig för det här projektet. Och det kan man ju tänka i mycket tid, men när man väl sitter med det så märker man att tiden är ju knapp även där. Så Petra och jag vi gjorde faktiskt så att vi sökte igen för att få fortsätta med vårt projekt. Att ta det ett steg längre för att kunna ta fram ett material utifrån taxonomin som vi hade tittat på. Så det är kul, man kan ju alltid fortsätta och fråga om man får mer tid.